25 генераторів отримали Запорізькі рятувальники. Їх в подальшому використовуватимуть на деокупованих територіях області, розповів заступник начальника Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Микола Заїка. За його словами, генератори закупила мальтійська служба допомоги. Будуть використовуватися непосредственно на деокупованих територіях, де на даний час немає також і світла, а немає світла, немає води, не працюють насоси. Не працює пекарні. Це досить автономні генератори, які заводяться з пускового механізму, механізму, мають свій акумулятор. Вони дуже потужні. На тих деокупованих територіях, де ці генератори вже найближчим часом знадобляться. Можливо, буде виведено з ладу ряд міських чи громадських комунальних підприємств чи установ. І ці генератори будуть давати електроенергію для того, щоб забезпечувати життєзабезпечення для громадян, які чи мешкають на тій території, чи повернуться обратно.